جايلك عريس كبرت يازيني لك عريس خلفت اتفضل السلام عليكم يا عم حاليا يا حبيبي شرفتنا يا جماعه منين ياوي يا جماعه منين وسنه يا عم حاليا اني اقدم منك طلبت اتمنى انا فوق يا حبيبي اقمر عاوز يا حبيبي بنتك يا حاج قلت ايه حضرتك مواقف واقف وانت يا ابني عندك شقه ما عنديش شقه اصلا هنقعد معاك بنتك برده انا السبت أه. تروح بره قبل ما اتكلم مع عمي مع الشلولس تعدلك بقى وفتح سبيل ما عنديش بنات في حاجة غلط حاجة تجاب على نفسي قالك انا اخطر عبيط، تبقي يالك احروح يالي. أنا ايه قلب عليك انت عبيط ولا ايه ولا بلد ما واحد يصف عليها اشوف انا على اتنين امام يا ابني نجاب الترماش عاش هنا الترماش روح القى يا ابني سيبني يالا يا ابني فين يا بني فاح يا بني روح